الكثير من الأشخاص المعنية ببدء البيع على موقع ايباي ستتوجه إلي تسألني هذا السؤال هل البيع في موقع ايباي مربح؟ سمعت من بعض الأشخاص أن هذا الموقع فاشل ولا يمكن العمل به لعدة أسباب وفي هذا الفيديو سأخبركم جميع المعتقدات الخاطئة التي تعرفونها عن موقع ايباي. دعازم من كامبوست اكاديمي لاحظت بالفترة الاخيرة الكثير من الاشخاص تتحدث عن موقع ايباي بناحية سلبية هذه الاشخاص تتحدث من دون إثباتات او دلائل على الاغلب هذه الاشخاص تتحدث هكذا لانه ممكن انهم جربوا المجال لفترة قصيرة ولم ينجحوا وتعلموا المجال بشكل سطحي وليس بجدية ممكن انهم يريدون احباط الاخرين دخول المجال وانهم بالفعل ناجحين على الموقع فهذه الاشخاص ممتازه فقط بالكلام دون اي نتيجه واريد ان ارد على هذه الاشاعات التي يتكلمون عنها وانا شخصيا ابيع على موقع ايباي اكثر من ست سنوات صحيح انني اليوم ابيع بعده مواقع عالميه ولكن بدايه عملي بالمجال كان في موقع ايباي وهو السبب الاساسي لدخول هذا المجال ونجاحي به الشيء الأول الذي يقولونه هذه الأشخاص أنه الرسوم على موقع إيبي ثمينة جدا وأن إيبي يأخذ الكثير من المال منا وكأنه يسرقنا وإجابتي هي إيبي لا يسرقنا إيبي لا يأخذ الكثير من الرسوم تخيل للحظة إحدى أكبر المجمعات التجارية في بلادك يمنحك متجر في المجمع دون مقابل وبشرط أن تعطيه فقط نسبة من مبيعاتك هكذا تبدأ في مشروعك حالا دون استثمار المال على عكس باقي المواقع الاخرى ففي هذه الحالة هذه الاشخاص مخطئة الشيء الثاني الذي يقولونه هو انه يوجد الكثير من المنافسة ايضا هذا خطأ صحيح انه يوجد الكثير من التجار يبيعون على موقع ايباي ولكن اكثريتهم لم يتعلموا المجال باحترافية فعليكم التركيز بتعلم المجال بطريقة مهنية وكسب التقنيات والأساليب المتقدمة للتغلب عليهم وإيجاد المنتجات الملائمة لبيعها من خلال بحث أسواق متقدم وأخرى عوامل مهمة الشيء الثالث الذي يقولونه هو أنه لا يمكن الاعتماد على موقع إيبق مصدر رزق رئيسي وأيضا هذا المعتقد خطأ أنا شخصيا أعرف عدة أشخاص من بلادي ومن خارج البلاد يعتمدون على موقع ايباي مصدر رزقهم الرئيسي وأنا واحد منهم وشيء الأكثر مثير أنك يمكن نسخ هذا النجاح لمواقع أخرى مثل شوبيفاي، أمازون، إتسي وأخرى مواقع الإمكانيات في هذا المجال هي لا نهائية فللتلخيص أريد أن أقول لهذه الأشخاص كفاكم هراء وكلام فارغ وإذا أردتم نقدي أو انتقاد كلامي يمكنكم بالتعليقات فعل ذلك وسأساعدكم لكسر هذه المعتقدات الخاطئة ولكل الاشخاص المعنية ببدء البيع على موقع ايباي جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ترشدكم الخطوات الاولى لفعل ذلك كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين في وصف الفيديو وسارسل لكم سلسلة الفيديوهات اتمنى لكم النجاح وشكرا